මන්දසිංහ ආරච්චිලාගේ දොන් හේතුපාල ඔහු මින් අංක ඔය කතර ගන්න කලින් හොඳට හිතලා බැලුවද මොනව හිතන්නද අපි ඉතින් හැමදාමත් දෙන්නේ එතුමට තමයි ඔය කියන එතුමා මහජන මුදල් හොරකම් නොකරපු, වංචා දෝෂන නොකරපු, පාතාලෙ මැරෙව කුඩු ගනුදුන නැති බාර් පර්මිට් උගත් බුද්ධිමත් ශීලාචාර කෙනෙක් බව විශ්වාසද? ඔය කතර ගහන්නේ අපේ අනාගතයට හොඳේ